حصريا حصريا حصريا حصريا بعد التعب والسهر هاليوم نالت حصريا سجدة بدينا اشوفوا احلى شهادة في لك فرحان والناس قالت مبروك فرحة تخرج باري كل الليالي فرحة تخرج فيها كل سعادة سجدة نجاحت صارها اليوم مكانك الغلا دوم عالي ونشوف السعدي فيك دايم زيادة والخاتم صلوا اللي بالقلب غالي على نبي الله صفوات عبادة